اعزائي المشاهدين اهلا بكم في اول تجربة فويس اوفر هنا في قناة وان مان يوتيوب في الفيديو ده حابب اكلمكم عن فيلم لي مسلسل جيم اوف سونز كونكست ربيليون ان اناميتيد هستوري او زا سيفن كيندمز حبيت اعمل الفيديو ده واتكلم عنه لكذا السبب اولا ان ما كنتش أعرف اي حاجة عنه خالص وعرفته بالصدفة لما اتفرجت عليه كمان استمتعت جدا جدا جدا